ست في الاهلية اكتشفت طلاقها غيابيا بعد خمس سنين. خمس سنين تخيل خمس سنين الست عايشه مع جوزها تعاشره معاشره الازواج تاكل تشرب معاه عايشين فجأه اكتشفت هذه المراه انها مطلقه من زوجها طلاقا غيابيا. طب ده ليه بقى يا سيدي؟ هقول لك انا بقى الزوج يجي يرمي عليا مراته يمين الطلاق وما يروحش يثبته شرعا هذا الطلاق وقع قانونا معهاش ورقه بتقول انها مطلقه تخيل ايوه حاجه بسيطه جدا يعني حد يتطلق معهوش ورقه اتقال له كده قال لها روحي انتي طالق خلاص هي شرعا تقدر تعاشره لا الا ما يرجعها يعني هي كده في الشرع مش مراته لكن في القانون رد حضرتك رد هي مش مطلقه في القانون احنا مش قادرين نظبط دي يعني احنا حتى دي في ستات كتير جدا على فكره في مصر تعاني هذا الامر انها تبقى مش عارفه هي يعني متطلقة ولا متجوزه طيب جدلا جدلا افتوني في هذا الامر زوجة وزوجها طلقها غيابي وقعد كده عايشه معاه وهي فاكره انها ايه انها على ذمته ثم توفى جت ساعه تقسيم الميراث لقيت نفسها مطلقه منه بعد فوات الثلاث شهور لو كان الطلاق غيابيا طبعا يحق للزوجه ان ترث زوجها في خلال الثلاث شهور بعد الوفاه. طب افرض بقى عدوا ثلاث شهور تعمل ايه الست دي؟ تعمل ايه؟ فاحنا مش قادرين نظبط القصه ولا قادرين نعمل قانون احوال شخصيه يريح الاطراف كلها وطلعوا لنا يقولوا لنا تعالوا بقى احنا عايزينكم ايه؟ آه نقتسم الثروه وعلى فكره انت بت بتقول ده كعنوان لكن تعال اقول لي في امريكا بيعملوا ايه بيقسموا الثروه ازاي على انهي فتره هل تقبل كل اللي بيتعمل هناك يتعمل هنا عشان نطبق دي فانا انا الحقيقه يعني عايز برضو يعني ولادنا وبناتنا ما ينسقوش ورا هذه دعوات كده خالص على فكره انا مش ضد ان الزوجه يعني انا مثلا اشوف ان الزوجه قعدت مع جوزها 20 25 30 سنه تخدمه وحياتها فنيتها معاه وربنا كرمه وبعنده ثروه كبيره وبعدين يقول لها مع السلامه انا اشوف ان ده غلط لازم يتشاف له حل لانها تعبت وشاركت احيانا تبقى زوجه مثلا بتشتغل وتسيب جوز تسيب شغلها وتقعد مع جوزها تربي عيالها وتراعي هذا الزوج وتقف في ظهره وتبقى مؤازرة ليه في كل كبيره وصغيره وينجح هذا الزوج ويحقق ثروه كبيره جدا ثم يتخلى عن هذه الزوجه لا هنا لا نتكلم عشان كده بقول لكم دايما مش بس الدعوه نجري وراها لا لازم كل حاجه محتاجه تفصيل، قانون الاحوال الشخصيه في مصر محتاج مشرط جراح. محتاج اساتذه علماء علماء نفس، محتاج علماء اجتماع، مش محتاج تقليد، احنا يعني لينا طباع، لينا عادات، لينا تقاليد، قبل كل ده لينا دين ولينا شرع، سواء مسيحيين او مسلمين.